Тут ще вчора жив Арчі. Тепер на місці його будки вибої на собаку власники похоронили. Уламки і нагороді господарів Ольга та Юрій Шепель показують наслідки обстрілу. Вона жила собачка, її вбило снарядами, тому що вона тут була зав'язана. Ну, звісно, тут дузь з камня стояла, пар ставалася. Нічого не залишилось, точна яма одна встала. Полетіло, добре нас не вбило. Успіло в погріб і Ось все, один прильот. Там його засипали. Ось це весь поса засипав. А он старий прильот. Неподалік живе Валентина, літня. Жінка говорить, що обстрілюють щодня. Як було слышно, бабахнули. І все. І в них. І зразу люди сказали, от туди. Там Саша живе, он говорить. Тут валять. Говорит, посмотрите, говорить там. Сколько, говорить, дамо полетіло. Я говорю, добавить що, так. Да? Ну і все, пошли посмотрели і все. Без знали, бігають кури. У господарі виїхали, встигли це зробити до того, як в їх будинок влучили. Військові на блокпостах говорять, ворога відганяємо, в цьому напрямку небезпечно. Крамниці тут не працюють, перебої зі світлом та водою. Пенсію люди, які ще залишились у селі, отримують неподалік сільради. Будівля місцевого органу самоврядування знищена. В гуманітарку привозять волонтери, а у вирвах від снарядів висаджуватимуть квіти, розповіла староста двох прифронтових сіл Наталія Панашій. Олександр Гордієнко, Марія Савицька, Єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.